Din capul meu O să se primească Chiar dacă nu sunt în zeu Cu o paradis cu tine Poți să îți pui Dumnezeu După cu alte anuți sunt ce mai fac un Voi vă fumete să vreți să trageți O ajuns ajunsespa, pentru ca pe asta sunt concentrat. Și nu o stai în cale, niciun trebă, va pagati. Sa toam in joc cu tosa, toam in mopo, aia mi aș aș și Suntii ce mai fac un ban, voi va Doi să aveți să O să ajuns sus pentru că pe asta sunt concentrat Și nu o să cale niciun trepăr papagat Toți ăștia vorbe pe o Nici nu nu știe ci unde stă Trepăr de carton, cu elego Am eu și doar pe spirit și ego e, Mă vorbești prost, ai Eu zic să-ți ții yeah, de E degeaba vorbești prost că o să te-ntorc tot ai cum să tai dai la-ntor Nu discut, ba nu știu. Nosi, frati, banii pe si stradă. Nu pun eu sentimente la o coarta Nu suntem gay, nu suntem nici brigata Eu și cu frații, familia pe viață. Eu cu fraţi, familia pe viață. Pe corta a înestase-mi chied ce mai fac un bapă Vă vă pe doi de ce Să vrei să trăceți pe nație. O să ajung because pentru că pe asta sunt concentrat Și -o cale, treper, corta, nu o să-mi stai să în care le niciun trepor papagat Pe corta a înestase-mi chied ce mai fac un bapă Vă vă pe doi de ce Să vrei să trăgeți pe nație. O să ajung because pentru că pe asta sunt concentrat Și nu o să-mi stai să în le niciun trepor papagat